Fenomenul care face senzaie în întreaga lume, adevărul despre ziua pe celelilor, cum este ea sărbătorit pe mapa Mond. Ziua pe celelilor, sărbătorit în fiecare an pe 1 aprilie, inspirat de festivalul Hilaria din Antichitate, a devenit un fenomen în epoca modernă la care participă oameni de pe tot globul, dar sublinieră i mass media. Originea acestei zile celebrate de mai multe secole în diverse culturi este controversat, sub liniere îngluit în mister. Istoricii au asociat ziua pe celelilor cu festivaluri din antichitate, precum hilaria, celebrat în Roma la sfârșitul lunii martie. În timpul cerului, participanții se deghizau în subliniere îi purta costume fanteziste. Există subliniere îi speculacii potrivit cerora ziua pe celelilor ar fi fost asociat cu echinoxiul de prim var sau vernal, sau cu prima zi de primvar din emisfera nordic, când vremea este în subliniere eltoare. Potrivit unei alte ipoteze, care este intens vehiculat, tradiția pe celelilor ar fi început abia în secolul al XVI-lea. În 1564, regele francez cea al nou a decis să renunce la calendarul iulian sub liniere se treacă la cel gregorian, în urma conciliului din Trent din anul anterior, care stipula ce anul nou trebuie să înceapă la 1 anuarie. Această schimbare a decalat sub și schimburile de cadouri care însucesc trecerea dintre ani. Pentru a întreține dubiile legate de adevărata dată de începerea noului an, anumite persoane au continuat să ofere cadouri pe 1 aprilie. Odată cu trecerea timpului, cele cadouri din aprilie s-au transformat în cadouri amuzante, în glume, apoi în veritabile stratageme pentru pecelirea rudelor sublinierei a prietenilor. În Franța, farsele sunt cunoscute sub numele de Poisson d'Avril pe subliniere de aprilie, iar această denumire datează tot din secolul al XVI-lea. Cadourile care erau oferite în aprilie erau adese ori de natură alimentară. Acea dată corespunde cu sfâr postului mare, Perioadă în care consumul de carne este interzis în rândul cre tinilor, iar pe subliniere tele este permis în anumite ocazii. Atunci când glumele de 1 aprilie au devenit tot mai elaborate, una dintre pe celelile cele mai uzoale consta în oferirea unor pe subliniere tifae sublinierei din hârtie sau alte materiale. Tradiția glumelor de 1 aprilie s-a răspândit sublinierei în alte cer sublinierei regiuni ale lumii. În Marea Britanie, a ajuns în secolul al XVIII-lea subliniere-i se nume subliniere te April's În Scocia, a devenit un eveniment întins pe durata a două zile, ce începe cu hunting de govc vântoare de cuci, când pe celicii sunt trimi subliniere-i se fac diverse comisioane aberante govc fiind un sinonim pentru cuc. Un simbol pentru nebunie. A doua zi, celebrat pe 2 aprilie, se nume subliniere Teta Iliedai ziua cozii, subliniere const în glume ce vizează spatele unor persoane, lipirea pe hainele lor a unor cozi false sau a unor fi subliniere e pe este scris textul Love subliniere Tem. În Mexic, singura farsă acceptabilă de 1 aprilie vizează subtilizarea unui bun material al unui prieten. Victima prime subliniere, în schimb, bomboane subliniere e un bilet prin care este în subliniere prin ca ce a fost pecelit. Există subliniere e o versiune indiana zilei pe celelilor, ea are loc în pe 31 martie. Subliniere-i se numește Subliniere T.S.R. Betoara Hulit. În timpurile moderne, oamenii au devenit tot mai inventivi. Subliniere-i au creat, de 1 aprilie, farse tot mai elaborate. Ziare Posturi de radio Sublinierei de televiziune Sublinierei numeroase site-uri particip la tradicia de 1 aprilie, publicând subliniere tiri false, care au în subliniere lat de multe ori publicul. În 1957, BBC a anuncat ce fermieri elveceni au ore o record de spaghiete subliniere. I-a prezentat fotografii cu diverse persoane care culegeau cei din copaci. Mulți telespectatori au fost specialici de acea subliniere tire. În 1985, revista Sports Illustratedian subluie relat pe unii dintre cititorii se cu un articol despre un presupus jucător de baseball, Sid Fink, care putea să arunce mingea cu o viteză de 270 de km pe oră. 1996, Taco Bell, un land de restaurante de tip fast-food, a anuncat ce a cumpărat Liberty Bell din Philadelphia, un clopo celebru, considerat un simbol al independenței Statelor Unite, ne? Sublinieră intenționează să-i schimbe denumirea în Taco Liberty Bell. În 1999, postul de radio BBC 4 sub i-a informat ascultorii că imnul național britanic, God Save the Queen, va fi înlocuit în viitorul apropiat cu un cântec european, în limba germană. Scandalizați! Mii de ascultori au telefonat imediat la postul britanic pentru a depune plângerii fac de această inițiativă. În 2000, Cotidianul Sportiv portughez Zabola a publicat un articol potrivit ceruia UEFA a decis să retrag Portugaliei dreptul de a organiza Euro 2004. Articolul a provocat o veritabil traumă în rândul cititorilor ziarului. În 2002, site-ul canadian Burkle News va fi anuncat demisia ministrului de Finance, Paul Martin. Tirea, preluat de un buletin financiar britanic. The Gartman Letter, a provocat o secedere cu 32 centi a valorii dolarului canadian. În 2016, Nigel Farage, politician eurosceptic, ne? A anuncat ce va susține campania Remain care luptă pentru menținerea Marii Britanii nu e, ne? iar Cotidianul de Telegraf a anuncat ce oficialii francezi sublinierei germani de la UEFA sunt pe punctul de a cere suspendarea echipei de fotbal a Angliei, dacă britanicii vor vota în favoarea peresirii Uniunii Europene la referendumul din 23 iunie. În acela sublinierei an, China a interzis ziua pe celelilor iar agenția de pres oficial Xinhua a afirmat ce tradiția acestor lume subliniere farse, făcute pe 1 aprilie nu este chinez anunț news